Росіяни вивозять викрадене українське зерно через Бордянський порт, повідомила Суспільному телефоном голова Бордянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Про це навіть йдеться у повідомленні Генштабу. Підмінчено транспортування ворожими буксирами. Росії баржи, завантаженою нашою пшеницею. Так звана окупаційна адміністрація Запорізької області у 22-му році. Вивезли загалом понад 300 тисяч тонн зернових, Олійних. А у поточному році рашисти планують вивести майже 2 мільйона тонн українського урожаю з окупованої території. Зараз вже буде стартувати жнива приблизно десь через місяць, тому це буде ще більше, більше набирати обертів.